Закрили Ні. університет? Й... Умирають тільки більші старі. Тому... А мені наші така красива, мова, да, весняна. Да, я ще маску відбудую. Не кашляйте тут. Вон перший заболі. Київ, як і вся Україна, на карантині. Це не означає, що треба закритися вдома і не вилазити на вулицю. Проте певні обмеження є і звучать вони абсолютно чітко. Мити руки, уникати скупчення людей і... Якщо й носити маску, то не довше, ніж дві години. Не писані правила, вигадані самими людьми, по типу масово скупляти крупи, сіль і сірники, люди виконують на ура. А от чи дотримуються адекватних рекомендацій, зараз ми перевіримо. Для інспекції я обрала три місця, на мою думку, де найбільше скупчення людей. Принаймні, було до карантину. Це МАК на Хрещатику, міст Кличка і станція метро Льва Толстого. Зараз перше місце, ходимо, туди, подивимося, чи є там взагалі люди. Чи, ви чули про карантин? Так. Да. Не страшно ходити в такі місця? Поки ні. Ручки миєте? Так. Да. По необхідності. Як часто руки миєте на день? Ну, кожен раз перед їдом приходимо з вулиці. Антисептика з собою носите? Ні, мене зараз немає. Зараз проблематично взагалі купити. Я хотіла зайти купити, але поки що не змогла. Ні, нема немає в магазинах і в Не боїтеся ходити оце по місцям скупчення людей? Ні, не боїмося. Що чули про карантин? Ну чули у нас карантин в школі до 27 березня. Це велика проблема. Якщо не працюють школи, а батьки працюють. На кого лишити? Як ми купили з цієї ситуації? Ну я взяла відпустку. Це доцільно карантин і як він змінив ваше життя? Якось змінив? Моє не як я працюю. <с> <с> Якщо вже глобально карантин робити, то для всіх карантин глобально робити. Не частково для якихось закладів. Лайк, підписка і дзвіночок – коронавірус не проскоче. Тільки чистими руками, будь ласка, підписуйтесь. Друга локація і майже нема ажіотажу. Ледь чи не вперше. Ну, може, дійсно, це через те, що зараз будній день, але і в будні ні тут загалом, завжди багато людей. Як на вас вплинуло запровадження карантину? Ніяк. E, Взагалі. Більше гуляти можна? Додому поїдемо? Трошки дамок побудемо. Ми не потрапили на концерт. Неприємно, неприятно, змінила життя в единственному плані. Сьогодні у моєму вже день народження, ми збиралися йти э, в, да, да. в русську драму і, к сожалению, вже не поїдемо. Маски носити? Ні. В цілях профілактики намного проще мити руки чаще і спробуватися е, зберігати масових мероприятий, е, людних місць, і це буде намного ефективніше. Ми так і зробили, пішли в метро. В першу чергу завжди мити руки. Як часто? Е, наскільки можливо часто, Але щоб руки не стерпилися. Обичне віру проти вірусне при гігієнному соблюдінні мити руки, Висмарківатися в одноразові салфетки, даби не вимазувати руки і все остальное. То есть, ну, та... Або... Нічого, як говориться, нового. Що ще знаєте? Так, мити руки є? Що ще? Мити контакт трохи з людьми, так само, якщо десь хтось Кашля. там кашляємо. Не, не кашляйте тут, <свят> <тата. свят> <свят> не треба. Стали мити частіше руки. Е -е, я їх так постійно е -е, слідкував за цим я. Антисептика є? В е -е, принципі немає. Так, якісь бачили від МОЗу від Київради, від КМДА? Бачу, я щось на них не звернувся на увагу. Як була гігієнна, так і вона залишається, але я щось не вірю в це. Як думаєте, нас тоді запровадили кордон? Ну це те ж саме, щоб відбити гроші. Руки моємо, носимо. О, як? Ну це як положено культурні люди. А маски не носить? Наш. Маску пусть чихає, а, тот, а да. для нас ця маска Ну ніяк, нічого ну, не, не захищає. Люди кажуть, що маска – це для того, хто захворів, чи боїться, що вже захворів. От він не повинен цю зараз розпочатку. А мені наша така красива, молода, весняна, да. я ще маску буду з'явати, гадівляться. Страшне! В метро немає майже людей! Дуже найбільше людей було колись. Чартую. Так, поки що я не бачу жодної людини в масці. Я теж вас знаю. Що ви знаєте про карантин, який ввели? Я знаю, що закрили бі університет і я цього рада. Сидіти вдома бажано, але як посидіти вдома, якщо робота. Не знаю, ще якісь справи. Не хочете вдома сидіти насправді. Ще є закриття кінотеатрів, що не можна засмучувати, тому що наразі багато цікавих прем'єр, які хотіла хотілося б подивитися. Надіюся, що не закри ТРЦ, бо це буде взагалі... Що знаєте про карантин? Знаю про карантин, тому що дитина сидить вдома і дивиться серіали. Але чи не перша людина в масці в метро? Чому? Тому що я безпокоюся зі своєю здоров'ю. Яким чином вона вас захищає? Ну, я думаю, як мінімум, з макроти, начнемо з цього. Лучше захищусь, обереже на обообереже. Ходять в метро їздить? Не, не безпокоються своєю ну пускай так будуть. Ну і що, зато я захищений. Як ви взагалі ставитеся до впровадження карантину? Позитивно. Держав. Позитивно, тому що це захищає здоров'я людей. Ти чого вона захищає? Е, від вірусу. От віруса. Да. Ну, не факт. Не знаю, правда чи ні, але сказали, ходіть, я й хожу. Перш за все, навіть якщо я фура, то щоб нікого не заразила. Перш за все. А наскільки? Ну, я вважаю, так. Не знаю, я сподіваюся, що, може, хоч трошки вона захистить ага. людей від мої насморгу і мене від, хоч не коронавіруса, а чогось іншого. Які ще рекомендації ви виконуєте для того, аби не заразитися і, ну, взагалі, вийти із зони ризику, крім маски? Ну, потрібно мити руки постійно, антисептик, маска. Та все, Слідкую за тим, щоб помити руки. Потім завжди, коли мию руки, стараюсь мити руки вже господарственним милом, також ніздрі, перш ніж виходити з дому. Дуже багато п'ю вітамінами, лімону, такі от всякі речі. Ну і звичайно, наші там традиційні. Навіть 20 грам спирту у день. Ну, обов'язково. Да, обов Я в житті його не пила, але зараз мушу. Як бачите, метро працює в звичному режимі, люди всюди. І особливо не бояться і не панікують, лише інколи носять маски. Якщо всі такі спокійні, єдине питання, хто ж тоді всі крупи-то розкупляє?